K snídaní mám ráda míchaný vajíčka na cibulce. K snídaní snídaním, buď chleba s něčím, nebo jogurt, nebo mysli. Většinou, většinou si dám kávu, mám rád rozpustnou. A co mám rád, tak obyčejný chléb s máslem, na to rajče, paprika, čili paprička, kvašené okurky. K snídaní uh, já mám hodně ráda cereálie, uh, nebo ovesnou kaši, uh, anebo sír, sír s chlebem. K snídaní většinou si namažu housku s máslem a dám si na to sír a šumku, případně okurku. Obvykle mám smoothie, anebo míchaná vejce s toastem. Obvykle k snídani jím chleba s máslem a s medem anebo nějaké sladké těsto, nebo e, sladké pečivo. Dobře, například? Například makové šátečky, koláče nebo buchty.